Dezvluire exploziv făcut de vicele CSM, Inspecția Judiciară a demarat, începând cu data de 21 martie, procedura de declasificare a protocolului cu SRI. Vice presubliniere din Consiliului Superior al Magistraturii, CSM, Codru Colaru, a afirmat miercuri că Inspecția Judiciară a demarat. Începând cu data de 21 martie, procedura de declasificare a protocolului semnat cu serviciile de informații. Să fim une subliniere tip, inspecția judiciară a comunicat datele pe care le-am solicitat. Mai mult decât atât, ca să fim une subliniere tipul un până la capte. IJ chiar a precizat în adres ce au demarat, începând cu data de 21 martie, procedura de declasificare a acelui protocol, deci nu se pune problema de alte nuance în raport cu IJ. Ca să stabilim foarte, foarte clar. Eu cred ce ar fi benefic să evalume global, începând cu cel pe care noi... CSM, l-am încheiat, protocol, NR în anul 2012 sub liniere-i pe care l-am denuncat în anul 2017. Nu plec de la o prezuncie de lips de obiectivitate în raport cu iș. Categoric, nu. Dacă o să med de comun acord ce aceasta este pur și cea mai bună pentru sistemul judiciar, categoric vom decide în acest sens, a declarat Olaru în plenul CSM, conform Ager